Став в, в позі, так? Да? Так. Да. Будемо знімати? Будемо. Будемо. Товариш сказав, будемо знімати. Будемо знімати. Доброго ранку, 5 жовтня, 9 година ранку. І ми рушаємо далі в нашу подорож. Сьогодні амбіціозні плани все ж таки подолати першу сотню. А як воно буде? Ви подивитесь далі в сьогоднішньому випуску. Вночі температура впала до 0 градусів. На ранок було 0,8. Ну а що нам? Дуже класна місцина. Ось лишаємо за собою все чистеньке. Доброго ранку! З вами Андрій Жиронський і Юрій Солошенко. І ми рушаємо в наш новий день. Ось такі дороги на півночі України. Вона так добре прорисована на картах. І на Google-картах вона добре прорисована. Але її хаті, я не знаю, тільки на тракторі, наверное. Ну Ось тут збоку ще ми їдемо, а дорогою – ні. Населений пункт Костобобрів. Вітаю вас! Такі хати. Вулиця Ворошилова. Ну, щось тут так занедбано все. Є газове опалення, до речі. Це Австралія. Знаєте, в Австралії там теж... Тиш... Такі є склади з автопоїзда. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Хоча ми недовго по пісках блукали, але попереду у нас асфальт. Ууу! Ура! Ну, тепер ми як вжаримо. А ви каву не робите? Робимо каву так купила. Супер. А є де, може, машинка є ну, щоб каву варити у вас тут в селі. Чи немає ніде? Ну, це Це далеко від цілі? Ні. Так, туди, так. А, туди? Там теж магазин? Дякую вам, гарного дня написано на Александру. Ага. Часкому, а ты прямо потешь по. А, нам на Александровку не надо? Мы не прямо. надо, ты прямо едешь, там доедешь на до полностью. Написано на архиповку. направо, на Лявоновку, там уже. Архиповка, Леоновка, да? А, вас... на Архиповка остановка. Архиповка остановка на левой стоит. Ты направо поворачиваешь на ляводу, а там уже. Никуда не поворачивайся, можешь. Понятно, спасибо. Да, мова э, смешана, ну, скорее всего белорусская. З російською, І ну, все ж таки люди дуже гостинні, Кажуть, я кажу, а мухамори їсте, він каже, ні, якщо мухамори будете їсти, то вас по телевізору покажуть, але нас все одно покажуть по телевізору, тому що ми ж знімаємо кіно для вас, і ви нас дивитесь, нас все одно показують по телевізору, по ваших смартфонах, або в ваших якихось гаджетах, що там, ноутбуки, планшети. Комп'ютери, дивіться нас. Андрій Жеромський, підписачка, вподобаєчка вітається. От, трохи не забув, це ж трошечки фільманув е, магазин. Совок-совок е, е, і, знаєте, е, я не знаю, як це правильно сказати, пахне, воняє. Е, Пам'ятаєте, за радянських часів у магазинах постійно е, воняло пропавшою рибою. Оце такий запах у цьому магазині. Ну, це просто шестяк. Поширені такі криниці з такими е, маховиками. І вони дуже такі і не складно да, витягувати воду. Таке, як О, воно так швидко розкручується, це капець. Дідусь біля магазину мені розказував, як було добре жити за Радянського Союзу, що на 100 рублів можна було купити тисячу е, коробок сірників. Ну, по копійці. Да, ну, він трошечки неправильно порахував, тому що за радянських часів коробка сірників коштувала одну копійку. І на 100 рублів можна було купити тисячу коробок сірників. І що я з тими сірниками буду робити? Тисячу коробок. вони мені треба. Ну, і взагалі от, люди дуже сумують, скоріш за все, за радянських часів. Ну, так... Час був безвідповідальний, а що? — Вони були зайняти, а зараз вони не зайняти. — Так, ну... — За цим вони горюють, розумієте? — Не знаю я, не знаю я, але... Це, так вони ж були, були в Кабаліж. — Було. — Ну... Це, це, ж, це, ж, це ж раб, це ж був раб для держави. Тут такі скажуть, а щас не робить. Но... Так, мені можуть парувати, що, да, що ми зараз не робимо. Ні, зараз набагато більше свободи. А, як, як, для, як на мене, то. Ну, сів та подався, ну правильно, а що це не свобода, не свобода, а був би я колгоспником, хер би я куди поїхав би. Тому що в мене корова, ну так багато зараз людей живуть, але ж ми самі зараз впливаємо на своє життя. За радянських часів за тебе думала держава. Так, освіта була безкоштовна, тому що держава про тебе подумала, щоб ти був рабом і робив, не відволікаючись. Від того, що треба виховувати дітей, держава виховує твоїх дітей. І кого ми виховали? Знову ж таки, рабів. Нам тут місцевий хлопець сказав, каже, вийти до села, і там є березовий гай, і в ньому є білі гриби. Кажу: "Давай, Юрко, зупинимось, подивимось". Та поїхали, поїхали. Я ж все-таки його переконав. І дивіться! Ура! Юрко знайшов. Ура! на вечір буде грибний суп або щось, або жарені гриби, якщо ми щось ще Знайдемо таких білих грибів. У нас вечеря вже буде. Ви так от і живеш у подорожі. Вставайте з диванчику, сідайте на ровері та їжджайте мандрувати. Дуже багато доброграмок. Крупно-рогатої худоби у цьому регіоні. Леонівка. Не, нам ліворучку. Їху! Один з моїх улюблених знаків 15 – 15% спуск! Хух! Тепер одні з найулюбленіших підйомів. Отак, ну, звичайно ж, за спуском має бути підйом. Збирають картоплю. Такий тракторець маленький. У нас сьогодні є гриби. Зараз попрошу трошечки картоплі. Є три картоплі, два гриба у нас є. «Ну що, ну щось вийде». А хлопці кажуть, що ти взяв три, іди бери ще, може тобі ще більше треба. Дякую хлопці, що пригостили картоплю. Так, картопельки взяли, я вже відходжу, а великі так подаль стояли. І чуємо розмову, що ніколи не бачили, як картоплю копають. Ну так, ми ніколи не бачили таким механізованим способом, щоб копали картоплю. А потім вони пошкодували про те, що не запиталася, звідки ми. На понад усе. Семенівка. Ми хотіли вчора сюди доїхати, але ми вчора точно не доїхали. Ну, ми не будемо зупинятися ж тут, же ж, звичайно, тому що тільки опівдня, і будемо продовжувати свій маршрут далі. Семенівка — величенький населений пункт. Щойно заїхали до магазина, запиталися, де можна поїсти. Так, у них у центрі є і якась кафешка яка на Google картах має погані відгуки, але сказали, що ідеально навпроти дуже непогана. Обідня перерва. Їдемо їсти. Семенівка ще має статус міста з населенням десь приблизно 6 тисяч людей. Ну, ми в самому центрі трошечки пообідали, будемо рушати далі. І невеличка така відеозарисовочка про це місто, про центр цього міста Семенівка. Так, я купив. Один мій товариш підказав, що Семенівка це. Поселення ще за часів козацтва. Тут стояв, тут навколо були розташовані одні з великих військових гарнізонів. Ще за часів козацтва. Це Чернігівська область, частина Чернігівської області, Семенівка. І туди в Росію заходили козаки. Це їхня територія була Білгородська область. Це все тут. Козацькі міста. У нас тут Бруківка. А, ні, закінчилась, Юрець. Закінчилась. Слава Богу, закінчилась. А у мене такі думки були. Стоїть знак 20 тонн обмеження для вантажівок. 20 кілометрів. Думаю, не вже 20 кілометрів буде бруківка. Думаю, ну все, оце вляпалися. Фух, слава Богу, а тут асфальт. Поганенький, але це краще, ніж бруківка. Или хто? Или післо. Попереду у нас сьогодні ще мета Білошицька Слобода. Ну а я вбачаю, що ми, може, уїдемо ще далі. Прекрасна дорога, настрій теж прекрасний. Не знаю, як у Юрка. Отлично. Отлично. Отлично. Так, я фільмую мох, а ти йдеш фільмувати, ой, фільмувати, шукати білі гриби. Бо ти ж знайшов сьогодні два гриба, от йди ще. Тут так красиво, такі неймовірні края і тут от ліс, і він повністю вкритий мхом. Я такого ніколи не бачив. Навіть у Карпатах, коли мадрував Карпатами, я такого не бачив, щоб повністю все було вкрите мхом. Йдай, йдай, йдай. Так, так багато домів занедбаних було Бі, Так щільно побудовані всі Один до одного, один до одного До нас прийшов кіт Ой, такий класний Зараз тут побризкає на колесах Олексій Константинович Толстой. Ти знаєш, що такий? У нас у Волновасі тут для дітей, для дітей нема дуже багато розваг, або є там ну, щось дуже за дорого. А тут от, бачите, батут тільки п'ятого Вересня на 12-ту годину десь у центрі цього населеного пункту буде ще солодка вата і попкорн. Звернули увагу, що до Семенівки усі криниці були з маховиком з таким великим, а тут вже як журавлі стоять у криниці і багато. Ну, немає взагалі, так, як колодязь зроблено, щоб з колодою було, нема. А, ні, ось, ось колода. Тільки, тільки промовили, і ось, будь ласка, вам криниця з колодою. А він такий занедбаний, а так з журавлями отакі стоять. Мабуть, у рамках великого будівництва була побудована оця дорога. Дороги поки радують, поки ще не складно їхати. Ну, ото там трошечки північніше там були такі моменти. Але ж тут поки що, поки що нормально. Тополівка хотів зафільмувати, дітей привезли. Зі школи, шкільний автобус. Боже мій! Привіт! Привіт! А хто це? Ой, тобі надо хтось! Рюксики більше за дітей. Бідавай! Їдемо в гулки стоїть, а тут опача! Літачок! Багато блогерів знімають пору Україну. А на час пандемії їх ще більше стало, тому що ті, хто мандрував світом, вони тепер не можуть виїхати. Ну Тепер вже трошечки, трошечки простіше стало. Але минулого року це було, звісно, жах. І всі рванули знімати про Україну. І як один кажуть, «Кака красива наша країна». <му> Ні, хлопці, наша країна дивовижна. Філошицька Слобода, ще один населений пункт, ми ставили за муту сьогодні сюди дістатися Але тут час нам ще дозволяє трошечки проїхати вперед Ще давимо 16 кілометрів Якось з фільмуванням у нас ось так все швидко У нас тут греки не стають Яка лавка а? <ріст> <ріст> <та> є. <ріст> ну, водички. В нашій експедиції Юрко буде відповідати за.. як це називається? <ріст> Ні, є, є така посада. Прес-секретар. Як же прес-секретар, здається, ця посада називається прес-секретар. Він відповідає з, за усе спілкування з місцевим населенням. Цілий день були асфальти і наприкінці дня нам в нагороду знову грунти. Але на карті це все дорога. 17.45, ми, як завжди, на цей час вже стаємо на відпочинок. Знову така місцина. Кращого ми не знайшли, а вже нема сенсу їхати далі. Згаємо час, а нам ще варить грибну юшку. Подолано за сьогодні 81 кілометр. Це дуже класно для сьогодні. І рухаємося далі, там де Дніпро заходить в Україну. Будемо готувати грибну юшку. Ось наші грибочки сьогоднішні. Картопельки попросили дорогою. Цибулька. Ну і що, зараз будемо працювати над цим. Варимо гриби, трошечки їх підсмажили і тепер от така от буде у нас юшечка. Мабуть, буде смачно, не знаю. Уже готово. Це я сам щось придумав. Будемо смакувати. І гриби, і картопля, більше нічого немає. Цибулька. Ну давай, смакуй. Фонарик виключи. Опа! А ось він. Ну а, в общем, а, я даю першому спробувати юрку. А, <laughs> як, ну. як буде живий. А, як буде живий, тоді я вже поїм. <laughs> <laughs> Може не солоно бути. Нормально. Нормально? Ну якщо солька. Yeah, yeah, <laughs> uh, yeah. Ну ти знайшов, я, я приготував. Ну Юрко каже бомба, а я не можу фільмувати і їсти, а так дуже хочеться. Так що а, нам смачного і до завтра, до наступної серії. Не забудемо підписатися на мій каналчик, да -да -да. бо а, ми ще, може, щось, ще смачненьке щось будемо готувати, а ви будете дивитися і облизуватися. Ну, вставь тоди, казанок, Не <laughs> будем чай с мушками пыть. <laughs> Что, не будешь сидеть? Не -не, не так. Сейчас мы проложим маршрут. Нам завтра по-любому. Тихановичи, Иваневка, Турья, по-любому yeah. Турья. Yeah. И по-любому на Сновск. Uh -huh. 119 км. Вот, а давай подивим, сколько С каким мы можем срезать Ну, туда доедем, глянем, чем уже интернет, где будет, посмотришь, да? <coughs> Там да. И сегодня мы, конечно, тоже поговорим об одном интересном путешествии. Причем о путешествии на таком транспорте, в таких мангох выпуска еще не было. Потому что это мотоцикл. А имя второго Юэн. А фамилия Макгрегор. И это тоже актер, один из самых известных в мире, тот, который на игле, Мулен Руж, Крупная Рыба и еще многие-многие-многие другие. Офіцер ордена Британської імперії, кстати. Ну і, якщо що, чорто в лобіван кино без зірних воїн. Став вам ну, коментуємо наше відео. Дякую, всім, До наступної, наступної серії. і в через всю планету.